السلام عليكم موضوع الوعي موضوع شيق جداً وهو موضوع واسع ومتشعب الأطراف أخذ مساحة واسعة من تفكير الفلاسفة والعلماء قديماً وحديثاً لماذا هو كذلك؟ لأنه يخص الإنسان نفسه أنت الآن جالس تشاهد الفيديو وأنا جالس أقوم بتحضير الفيديو نحن في كامل وعينا طبعاً سنحاول من خلال الفيديو معالجة مسألة الوعي من خلال أغلب المحاور ما هو الوعي؟ ما هي نظرة العلماء والفلاسفة نحو الوعي؟ الوعي عند الحيوانات الوعي عند الآلة الوعي وعلاقته بالاضطرابات العقلية مسألة الوعي والإرادة والسلوك وغير ذلك قلت أحاول أن أغطي أغلب المحاور؟ كما أرجو أن تكون المعلومة التي سأقدمها تكون معلومة بسيطة ما تنسوش كأس من الشاي إلى جانبكم لأن الموضوع يحتاج إلى تركيز كما يحتاج إلى بعض الوقت أولاً، ماذا نقصد بالوعي؟ الوعي بأبسط التعريف هو الإحساس أو الدراية بالوجود يمكن أن نقسم الوجود إلى وجودين وجود داخلي ووجود خارجي نقصد بالوجود الداخلي ذلك الشعور بالذات أي ذلك الإحساس بوجود كيان يمثل الشخص نفسه مثلاً أنت تعرف أن يدك يمكنها الوصول إلى مقبض الباب لفتحه أو لا هذا لأنك تدرك وجود يدك وتدرك موضع المقبض أما الوجود الخارجي فهو ذلك الإحساس بوجود عالم خارجي منفصل ومستقل عن الشخص إن هذين الإحساسين هما إحساسان تلقائيان ولكن قد يستحضر البشر على الأقل هذين الإحساسين بصورة أعمق وأوضح من خلال التأمل أو الممارسات الروحية الوعي قد يعني حالة اليقظة التي يعود إليها الشخص بعد النوم أو الإغماء أو التخدير حيث تعود جميع القوى العقلية وهذا هو التعريف الطبي يتم تقييم الوعي هنا من خلال ملاحظة استثارة المريض واستجابته وتقاس درجة الوعي بمقاييس موحدة لمراقبة ردود الفعل كمقياس كلاسكو في الحقيقة إن التعريف السابقة لا تنهي الجدل بشأن تعريف الوعي فماذا يمكن القول عمن يملك وعياً خارجياً فقط ولا يملك وعياً داخلياً عميقاً؟ وهذا ما نفترض وجوده عموماً عند الحيوانات لعدم قدرة أغلبها على التعرف على نفسها في اختبار المرآة مثلاً؟ هل نقول أنها تملك وعياً أقل أن لا يمكن الحديث عن الوعي هنا؟ سؤال آخر ماذا عن الوظائف العقلية مثل القدرة على التمييز بين أمرين أو عدة أمور ثم الاختيار من بينها أو ما يعرف بحرية الاختيار عملية التقييم الذاتي أو ما نسميه الضمير ماذا عن المصطلحات الأخرى، العقل، الإدراك وغيرها هل هي أجزاء من الوعي؟ إذا ما هو الوعي؟ هل هو كل ما سبق؟ أسئلة أخرى ما هو الوعي في جوهره؟ هل يمكن قياسه؟ هل هو منفصل عن الجسد أو كما يسمى الروح أم هو ظاهرة فيزيو كيميائية بحتة؟ منطلقات علمية قبل أن نغوص في عمق الموضوع لا بأس أن نتوقف عند الإنجازات أو لنقل المسلمات التي حققها العلم في دراسته للدماغ البشري. أهم المفاهيم في علم الأعصاب هو مفهوم التخصص الوظيفي لكل منطقة أو بنية معينة من الدماغ فمثلاً تختص منطقة بروك الموجودة على الفص الجبهي الأيسر عند معظم البشر تختص في إنتاج الكلام إصابة هذه المنطقة تجعل الشخص غير قادر على بناء جمل صحيحة إصابة لوزتي الدماغ مثلاً تسبب عجزاً في بعض المشاعر السلبيه بحيث يصبح المصاب لا يظهر ردود افعال مثل الخوف خاصه والغضب والاشمئزاز اصابه جذع الدماغ تعني غالبا موت الكائن او على الاقل موت الدماغ او ما نسميه بالموت السريري التخصص الوظيفي دقيق جدا مثلا خلايا منطقه الإكسار في الفص القذالي اكسبه اللوب تضم خلايا متخصصة في معالجة الشكل وأخرى للون، وأخرى للحركة، وأخرى للعمل. يزن دماغ البالغ حوالي 1.5 كيلوغرام. وهو مكون من 170 مليار خلية تقريباً، من بينها 86 مليار خلية عصبية، وكل خلية عصبية يمكنها تشكيل من 5 إلى 60 ألف مشبك عصبي، المشبك العصبي هو منطقة التواصل بين خليتين عصبيتين. يتكون الدماغ أساسا من ست أجزاء بناء على تطور الجهاز العصبي من الأنبوب العصبي أي خلال تكوين الجنين. النخاع المستطيل مركز التحكم في حركة القلب والتنفس وضغط الدم وغيرها. الجسر طريق رئيسي لإدخال المعلومات إلى المخيخ وصدورها منه. الدماغ المتوسط يختص في تنسيق الحركة والاستجابة للمنبهات مع مناطق أخرى من الدماغ الدماغ البيني يختص في تنظيم العمليات الحيوية درجة الحرارة الجوع العطش الهرمونات ووظائف أخرى الدماغ الانتهائي أو المخ عبارة عن نصفي كرة يختص بالوظائف الإدراكية ووظائف اللغة المخيف يقود أساسا أداء الحركات المعقدة بالإضافة إلى وظائف أخرى. يشكل كل من الدماغ المتوسط والجسر والنخاع المستطيل ما يسمى بجفع الدماغ. قشرة المخ تتكون من: الفص الجبهي، يتحكم في الحركات الإرادية والنطق. الفص الجداري، يتحكم في وظيفة اللمس. الفص القذالي، ويسمى أيضا بالفص القفوي. وبه مراكز حسة البصر الفص الصدغي به مراكز السمع والشم والتذوق من المهم أيضاً معرفة أن الدماغ البشرية هو حصيلة نهائية لمراحل عديدة مر عليها خلال رحلة تطوره أقدم الدلائل المستحاثية التي تشير إلى ظهور الجهاز العصبي المركزي الدماغ والنخاع الشوكي وجدت عند كائنات من شعبة مفصليات الأرجل تعود إلى 500 مليون سنة على الأقل وهذا الجهاز عبارة عن عقد خلوية فقط أظهر تشريح ودراسة أدمغة الأنواع الأكثر تعقيداً أنها تحافظ على الهياكل التي تتحكم في الوظائف الأحدث فالأحدث هذا يعني أن الوظائف الأكثر تعقيداً تضاف إلى الوظائف الأساسية دون استبدالها فمثلاً وظائف التنفس والجهاز الدوراني، الوظائف الأساسية للجسم، يتم التحكم فيها داخل جذع الدماغ وهو بنية أساسية عند معظم الكائنات. ثم يظهر المهاد وتحت المهاد في الكائنات المعقدة التي تملك دورات نشاط وراحة، النوم، وحركات معقدة وإحساسات. في الأنواع الأكثر تعقيداً تظهر تراكيب أكثر تعقيداً مثل الجهاز الحوفي الذي يتحكم في الانفعالات والسلوك. عند البشر نجد القشرة الدماغية الحديثة أي المخ تشكل 80% من كتلة الدماغ وخاصة المنطقة قبل الجبهية وهي مركز اتخاذ القرارات والتي هي المنطقة الأكثر تطوراً. تيارات تفسير الوعي يقال أن جميع الفلسفات تقع تحت تصنيفين رئيسيين متعارضين المثالية والمادية الطرح الأساسي لهذين التصنيفين يتعلق بطبيعة الواقع والفرق بينهما هو الكيفية التي يجيب بها كل منهما عن السؤال مما يتكون الواقع أو من أين ينشأ الواقع بالنسبة للمثاليين فالروح أو العقل هو الأساس والمادة تابعة لهم وبالنسبة للمديين فالعكس المادة هي الأساس والروح أو الأفكار هي التابع الذي ينشأ عن المادة وبالتالي فعموماً تصنف آراء الفلاسفة حول مسألة الوعي إلى ثلاث مجموعات رئيسية التيار القائل بالثنائية المادية الروحية يقول بأن الإنسان مركب من كيان مادي هو الجسد وكيان لا مادي هو الروح مستقل عنه لكن يتفاعل معه ولا يمكن اختزال الوعي الى عمليات عصبيه ماديه. واشهر من قال بذلك قديما معظم الديانات الابراهيميه افلاطون وارسطو ثم ديكارت. التيار القائل بالاحاديه الماديه يقول بان الانسان كله ماده بما في ذلك الوعي ومحتوياته ويندرج تحتها المذهب الوضعي اقدم من قال بذلك فلاسفه الهند. ثم الفيلسوف اليوناني وحديث وحديثاً دانيال ديميت التيار القائل بالأحادية الروحية يقول بأن الوعي أو الروح هو كل شيء بما في ذلك اختبارنا للعالم المادي أي لا وجود للمادة وتسمى الأحادية المثالية أيضاً ويندرج تحتها المذهب الفينومينولوجي تعود جذور هذا التيار إلى الفلسفة الهندية أيضاً إشكالية الوعي أهم خطوة نحو الإحاطة بإشكالية ما أي إشكالية وفهمها هي السعي أولاً نحو وضع تصنيف دقيق وصحيح لجميع مكوناتها ويرافق التصنيف آلياً وضع تعريف لكل صنف لقد وضع الكثير من المفكرين تصنيفات استناداً إلى زاوية نظر معينة لكل منهم في رأيي التصنيف الدقيق والبسيط في نفس الوقت لقضية الوعي هو ذلك الذي وضعه ديفيد شالمرز يقسم شالمرز الوعي إلى قسمين أو مشكلتين مشكلة الوعي السهلة ومشكلة الوعي الصعبة وقد صاغ هذا التصنيف عام 1994 مشكلة أو مشاكل الوعي السهلة تتميز بكونها ممكنة الحل والاختزال بل حتى الرصد والمعالجة نحن نعرف كيف نحلها من حيث المبدا استنادا الى الطرق والتقنيات العلميه المتوفره اي يمكن وصف بنياتها وعلاقاتها رغم ان بعضها يبدو من الخيال العلمي تدخل ضمن هذه المشاكل السهله اليات التعلم وكيفيه توجيه الانتباه التركيز على صوت معين مثلا والنوم واليقظه وما الى ذلك الذكاء والطبائع والتخطيط والإرادة وما يتفرع عنهما من السلوكيات العدوانية القلق الانعزال وغيرها الوصول إلى الذاكرة وربما التعديل عليها قراءة أفكار وتوقع سلوكيات الفرد شال يسميها سهلة ليس من باب الاستفاف من كيفية حلها ولكن من باب إمكانية حلها مقارنة مع مشكلة الوعي الصعبة ولدينا مشكلة الوعي الصعبة وهي المشكلة التي تتعلق بالتجربة الذاتية أي تلك التجربة التي يختبرها كل واحد منا وتتعلق بالألوان والأصوات والروائح والنكهات والألم وإحساس الانفعال وغير ذلك تسمى واليا وقد نوقشت في المؤلفات العربية والإسلامية تحت مفهوم الكيفيات إذ نجد ابن سينا تحدث عنها في كتاب الشفاء في داب الإلهيات ثم أسهب فيها فخر الدين الرازي في كتاب المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات إذا أردنا أن نتأكد من أننا أنا وأنت نرى نفس اللون مثلاً فلن تتمكن اللغة البشرية من أن تفي بالغرب فمهما حاولنا أن نصوغ اللون الأحمر مثلاً في كلمات لن نستطيع التأكد أن ما نقوله هي حقائق ندركها بصفة متطابقة يسمى هذا العجز اللغوي الفجوة التفسيرية لذا لو وصفت لك مشهدا من الطبيعة وقلت لك أن السماء لونها أزرق والأشجار ذات لون أخضر فقد يكون لون السماء الأزرق الذي أراه أنا يبدو لك كما يبدو لي أخضرا ولون الأشجار التي أراها خضراء تبدو لك كما تبدو لي زرقاء ونظل متفقين على أن السماء ذات لون نسميه معا أزرق والاشجار ذات لون نسميه معا اخضر. نعود الى تشالمرز. تشالمرز اتى ايضا بفكره مذهله واساسيه وهي ان الكواليا هي خاصيه للماده. يقول تشالمرز: مثلما ان للماده خواص فيزيائيه كالكتله والشحنه فان لها ايضا خواص ذهنيه هي الكواليا. لنفهم تماما هذا الكلام لنأخذ جسماً أو جسيماً مادياً يحمل خاصية فيزيائية معينة والنقل كتلة، إن ذلك الجسم أو الجسيم يحمل تلك الخاصية لذاته ومستقلاً بها. هذا يقودنا إلى القول أن الوعي أيضاً والذي نقصد به هنا الكواليا، موجود في جميع أرجاء الطبيعة بصورة أساسية في المادة وليس شيئاً مستقلاً كالمفهوم الشائع للروح، أي ليس وحدة كاملة، أي الوعي. بعبارات أخرى، الخواص الفيزيائية هي وحدات بناء عالم المادة والكواليا هي وحدات بناء عالم التجربة الذاتية إن مفهوم الكواليا كخصية ذهنية مهم جداً لتفسير الوعي كظاهرة كما كان مفهوم الشحنة كخصية فيزيائية مهم لتفسير الظاهرة الكهرومغناطيسية وسنناقش هذه النقطة لاحقاً هذا المنهج الاختزالي كان ولا يزال مهماً جداً في العلوم التجريبية إلا أنه من الجدير الإشارة إلى أننا مهما اختزلنا ظاهرة معينة سواء كانت تتعلق بالفيزياء أو بالذهن فإننا سنصطدم في النهاية بالمفهومين الأساسيين في الطبيعة ألا وهما مفهوم الطاقة بالنسبة للفيزياء والمادة ومفهوم الكواليا بالنسبة للذهن والوعي لا أحد يعرف ماهية الطاقة ولا أحد يعرف ماهية الكواليا. كل ما نعرفه هو أثر يتعلق بالطاقة وتجربة تتعلق بالكواليا. يقول العظيم ريتشارد فين عن مشكلة الطاقة: "من المهم أن ندرك أنه في الفيزياء اليوم ليس لدينا معرفة عن ماهية الطاقة. إذاً" شالمرز دفع فهمنا لقضية الوعي بحيث لا تخرج عن إطار تجريبي منهجي يقودنا حديثنا السابق عن التجربة الذاتية إلى الحديث عن الزومبي الفلسفي الزومبي الفلسفي هو كائن تخيلي افتراضي يمكن أن تتخيله نسخة منه يتنفس يتحرك يتكلم ويملك تعابير وجه وجسد ويظهر تصرفات وسلوكيات مثلنا تماماً باختصار لا يمكن تمييزه ظاهرياً عن بقية البشر حتى لو أخضعناه لجميع الاختبارات العصبية والفكرية لو رأى حجارة متجهة إليه تفاداها ولو سمع صوتاً لتوجه برأسه نحوه ولو قرصته لصاح وظهرت تعابير الألم دادية على وجهه كما تظهر عليه تعابير الحب والخجل والغضب وغيرها الفرق الوحيد هو أنه لا يملك أي تجارب ذاتية لا الوان ولا اصوات ولا الم اشتهرت تشالمرز بتاكيده للامكانيه المنطقيه للزومبي الفلسفي وان لم تكن طبيعيه اي وجودهم طبيعيا يجادل تشالمرز بانه نظرا لان مثل هذه الزومبي يمكن تصورها بالنسبه لنا فيجب ان تكون ممكنه منطقيا وبما أنها ممكنة منطقيا فلا يمكن تفسير التجربة الذاتية بشكل كامل من خلال الخصائص الفيزيائية وحدها. ويجادل تشالمرز كما رأينا سابقا بأن الوعي هو خاصية أساسية مستقلة وجوديا عن أي خصائص فيزيائية معروفة أو حتى ممكنة، كما يتكهن بأن جميع الأنظمة الحاملة للمعلومات قد تكون واعية. وينبغي أن تتوفر الآلية الفيزيو المليئمة للوصول إلى كوالية معينة. هذا لا يعني أن التجارب الذاتية هي خصائص بثاقية، أي تنبثق من توفر الآليات السابقة مثلما هو الحال في بعض الخصائص الكيميائية، مثل وظيفة الأنزيم التي تنبثق استناداً إلى توضعات وانثناءات معينة لسلاسل البروتين المكونة له. استبعاد الانبثاق يأتي طبعاً من المنطلق الأول، وهو أن الإمكانية المنطقية للزومبي الفلسفي تضع التفسير الفيزيائي غير كاف في التصنيفات الفلسفية يصف تشال ميرز وجهة نظره بأنها ثنائية طبيعانية طبيعانية لأنه يعتقد أن الحالات الذهنية تتواجد بشكل طبيعي في الأنظمة مثل الأدمغة ثنائية لأنه يعتقد أن الحالات الذهنية متميزة وجوديا عن الوجود الفيزيائي ولا يمكن اختزالها فيه. كما يصنف آراءه أيضا في خانة الروحية الشاملة، وبالتحديد، روحية أولية شاملة، أولية، لأنها تتعلق بمكونات أساسية عنصرية للتجربة الواعية. ويصرح شالمرز بأنه، "لا أدري" فيما يخص طبيعة الخوص الذهنية. الكواليا يمكن أن نمهد لفهم أعمق لهذا المصطلح ببعض الملاحظات والتجارب العمى هو حالة مرضية تتمثل في عدم القدرة على التعرف على بعض التنبيهات الحسية وهذا رغم كون المستقبلات سليمة تماماً والنطق سليم أي أن الخلل يقع على مستوى الدماغ تحدث هذه الحالات بعد إصابات الدماغ المباشرة أو السكتة الدماغية أو بعض الأورام يوجد أنواع عديدة من العمه على حسب الحسة المتأثرة لنأخذ مثالاً عن العمه البصري في هذه الحالة يكون المصاب غير قادر على التعرف على الأشياء بصرياً ولكن قد يتعرف عليها عن طريق اللمس أو الصوت وهنا قد يكون العجز تماً كاملاً أي لا يظهر أي قدرة وقد يكون جزئيا أي لا يتعرف على الأشياء المتحركة فقط أو لا يتعرف على الألوان فقط وهناك حالة تسمى عمل وجوه حيث لا يتمكن المريض من التعرف على الوجوه المألوفة فقط مثل أفراد العائلة تنتج هذه الحالات عن إصابة الفص القذالي أو عن إصابة القشرة المخية البصرية الترابطية إذاً. هناك مستويات عديدة وأماكن مختلفة لمعالجة التنبيهات الضوئية، وبالتالي هناك طيف واسع من اختلالات الرؤية، وقس على ذلك باقي الحواس. لكن هل هذا يحسم مسألة الكواليا؟ بالطبع لا، لكن هذا يدل على أن معالجة المعلومة تتم بطريقة تجميعية أولاً، وثانياً بالاستناد إلى مبدأ اللدونة العصبية، وثالثاً عن طريق ملاحظة الكائنات الأقل درجة في الوعي، يمكن أن نستنتج أن الكواليا وحدات بناء يمكن اعتبارها خاصياً للمادة، أي الخلية هنا. نتوقف هنا عند مفهوم اللدونة العصبية، تسمى أيضاً مطاوعة الدماغ تتعلق بتغيرات في طرق النقل العصبي والمشابك المرتبطة بتغيرات في سلوك الدماغ وعملياته العصبية، بالإضافة إلى التغيرات التي تعقب الإصابات الجسدية يعد البولباخي ريتا رائد تجارب الاستدلال الحسي ولدونة الدماغ وأفضت أعماله إلى تطوير جهاز سماه بوابة الدماغ وهو جهاز خارجي يحل محل جهاز التوازن الأذن الداخلية بحيث يرسل إشارات التوازن إلى الدماغ عن طريق اللسان تم تطوير الجهاز ليصبح قادراً على تعويض العين جزئياً عند المكفوفين بحيث يرسل إشارات عن عمق وشكل وحركة الأشياء ليتمكن المكفوف من إدراكها كما لو أنها صورة للعالم الخارجي للمعلومة يتكون العصب البصري من مليون ونصف ليف عصبي متصلة بما يقارب مائة مليون مستقبل ضوئي على الشبكية في حين يتكون الجهاز من 400 قطب فقط ما يقابل الليف العصبي نعود إلى الشاهد هنا وهو أن الخلية العصبية تملك تجربة ذاتية يمكن الوصول إليها من طريق ليس من الشرط أن يكون طريقها الطبيعي وما يؤكد هذه النتيجة أيضاً التجارب المخبرية في استثارة قشرة دماغية معينة ولنأخذ على سبيل المثال استثارة القشرة البصرية حيث يشعر الشخص بوميض ضوئي ملون أو بتدرجات رمادية وقد يشعر بتمثلات شكليه او حجميه مختلفه. ولكي نتبين اكثر خطا التصور الروحاني للجسد البشري، نسوق هذه الحاله. سيتا دابليو هو مريض اصيب بالتهاب دماغي فقد على ثره جزءا من ذاكرته، كتب الكلمات التاليه في مذكراته اكثر من مره، لقد اصبحت واعيا للتو للمره الاولى. إن مثل هذه الحالات تجعلنا نتأمل مفهوم استمرارية الوعي، ففي حين أن من يعانون من فقدان الذاكرة قد يرون الحاضر كتيار موحد من الوعي مثل أي شخص آخر، وحتى أنهم قد يشعرون أن تجربتهم مستمرة من لحظة إلى أخرى، إلا أنه ليس لديهم أي فكرة عن التحول من الأمس إلى اليوم أو التخطيط للمستقبل المتصل بمواضيهم، فإن كنت تؤمن بوجود أي شكل من أشكال الذات الداخلية الكاملة أو الروح فإنه سيكون من الصعب التعامل مع تلك الحقائق فهل هناك ذات في مكان ما تتذكر كل شيء لكن لا يمكن عرضها على الدماغ التالف؟ أم أن الروح أو الذات قد تعرضت للتلف هي الأخرى على نحو متوازن تماماً مع التلف المادي الذي حدث في الدماغ؟ إن فقدان حسة معينة هو بمثابة فقدان جزء من الذات يفقد مريض الزايمر القدرة على الاحتفاظ بذكريات جديدة في الذاكرة الطويلة المدى ومن ثم فإن بقية حياته تكون على شكل حاضر يستمر لبضع ثوان ثم يختفي ولا يتذكر عنه شيئاً وهناك حالة أخرى أين يصف عالم الأعصاب أو لفرساكس تجربته مع المريض جيمي جي الذي كان أحد ضحايا متلازمة كورساكوف كان يعتقد وهو في التاسعة والأربعين من عمره أنه لا يزال في التاسعة عشرة. وبدافع من الفضول أراه سكس صورته على المرأة لكنه سرعان ما بدا الإحراج على وجهه وتملكه نوع من الخوف عندما رأى وجهه المتجعد الذي يعلوه شعر شائب نستطيع تمييز مستويين من الكواليا كواليا تعتمد مباشرة على مداخل حسية فيزيائية، لون، صوت، ملمس، وغيرها. وكواليا وجدانية تعتمد على تحليل ذهني، الخوف، الحزن، السعادة، وغيرها، والثانية، قد تتبع الأولى، وقد لا تتبعها. الغريب أن لا تشالمرز ولا غيره من الفلاسفة المعاصرين يتحدثون عن هذين المستويين. في حين نجد أن الفلاسفة القدامى ناقشوا هذه التفاصيل بإسهاد أمثال ابن سينا وفخر الدين الرازي ومفكر الشيعة خاصة من بعدهم وهؤلاء أنفسهم قد استمدوها من فلاسفة اليونان نجد ذلك في تقسيمهم للجواهر جمع جوهر إلى خمسة أنواع ومن بينها النفس والعقل الشاهد هنا هو أنهم قالوا في النفس النفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذات المتعلق بها فعلاً لاحتياجها إلى الآلة في التأثير وهو المستوى الأول الذي رأيناه آمثاً وقالوا في العقل العقل هو الجوهر المجرد من المادة ذاتاً وفعلاً وهو المستوى الثاني وينبغي هنا عدم الخلط بين إدراك الكيفيات وماهية الكيفيات ما تحدثنا عنه هو إدراك الكيفيات أي بمنظور الذات الواعية أما ماهية الكيفيات، أي وفق ما نسميه منظور الطرف الثالث، فيعتبرونها أعراضًا. وهنا يقسمون الكيفيات إلى: كيفيات محسوسة كالألوان والروائح، أي تتعلق بالمستوى الأول، وكيفيات نفسانية كالإثارة والاشمئزاز والنفور، أي تتعلق بالمستوى الثاني. التفرد التكنولوجي. نتوقف هنا أيضاً للحديث عن التفرد التكنولوجي التفرد التكنولوجي هي تلك اللحظة المستقبلية التي سيتفرد فيها الذكاء الاصطناعي بنفسه وبالتحديد بقراراته بعد أن يخرج عن سيطرة الإنسان لكن متى سيتم الوصول إلى هذا التفرد؟ هنا نجد اختلافاً بين الباحثين إلا أن أغلبهم يرجحون أنه سيحدث خلال بضع سنوات فقط في الواقع إن التفرد التكنولوجي أمر مرعب جدا تخيل أن الذكاء الاصطناعي سيصبح قادرا على مساومتنا حول قواعد بيانات معينة يملك السيطرة عليها أو كمثال أكثر إرعابا أن يملك السيطرة على قنابل بيولوجية أو نووية هنا سنكون تحت رحمته ولا نعلم ما سيطلبه كتسوية للعدول عن قراره بإطلاقها علينا إن كل أنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي التي صنعها البشر حالياً لا تعد أن تكون برامج وأنظمة تعتمد على أدوات وآليات إدخال تعتمد هي الأخرى على تقدير فيزيائي للوسط مثل قياس طول موجة ضوئية للتوصل إلى لون معين أو قياس درجة حرارة أو رطوبة يتم جمع هذه المعطيات وتخزينها في ذاكرة النظام ثم معالجتها ثم التصرف على أساس هذه المعالجة إطفاء الأنوار أو تشغيل المكيف أو إغلاق الأبواب وغير ذلك أو استدعائها لاحقاً هذا ما نسميه ذكاءً إصطناعياً رغم إقحام قواعد البيانات الضخمة في العملية والتي أعطت دفعاً هائلاً لهذه الأنظمة من الذكاء ورغم أن هذه الأنظمة تعطي في النهاية نفس الغاية تقريباً وظيفة العين والأذن وجهاز التوازن والجلد وأجهزة أخرى لا يملكها الإنسان لكن كما قلت هي أنظمة لا يمكن أن نقول أنها ترى الألوان أو تسمع الأصوات وإنما تحلل الألوان وتحلل الأصوات باختصار لا تملك تجربة ذاتية السؤال الأهم ما هو إدراك الذات؟ وما هو الوعي بالذات؟ أولاً لنفرق بين المصطلحين إدراك الذات هو إدراك الشخص لداخله كفرد مستقل عن المحيط يتعلق هذا المصطلح بالتأمل العميق أشهر اختبار لإدراك الذات هو اختبار المرأة ينجح البشر في التعرف على ذواتهم ابتداء من الشهر الثامن عشر لكن، هناك اختلاف واضح بين الثقافات وعند الحيوانات نجد عدداً محدوداً منها يتعرف على نفسه وهي الدلافين، الحيتان القاتلة، البونوبو، الأورانبوتان، الشمبانزي، الغوريلا، فيلة آسيا، العقعق الأوراسي وهو من عائلة الغرابيات الأساس البيولوجي لهذه القدرة يرتبط بعمل نظام المرآة وهي تجمعات خلويه حول منطقه بروكا يرتبط هذا النظام مع اضطرابات التعاطف الوعي بالذات هو ادراك الشخص لذاته كفرد داخل المحيط يتعلق هذا المصطلح بمفهوم الهويه وبالتالي يظهر كسلوك مثل الخجل او الكبرياء الان لنتحدث عن هذه الذات عموما لو كتبنا الذات بدلالة الزمن في معادلة فستكون كالتالي الذات هو محصلة كل من المدخلات الحسية في لحظة معينة ومجموع معلومات الذاكرة من بداية التخزين إلى غاية تلك اللحظة ما يشبه التكامل في الرياضيات بحيث زي هي الآن أو الحاضر المدخلات الحسية معلومات ذات حامل سيبورت فيزيائي مع أو بدون كواليا حسية الذاكرة معلومات ذات حامل فيزيائي مع أو بدون كواليا وجدانية هذا يعني أن الذات الحقيقية لا تتواجد إلا في لحظة هي الآن وكأنه نظام تشغيل في زمن حقيقي أنت قبل الآن غير موجود وبعد الآن غير موجود لو عدت إلى ذاتك في اللحظة الزمن يساوي الآن ناقص واخذ ثانية في المعادلة ستجد ذاتك في تلك اللحظة قريبة جداً من ذاتك في اللحظة الزمن يساوي الآن وفي اللحظة الزمن يساوي الآن زائد واحد ثانية وهذا ما يعطينا انطباعاً باستمرار ذواتنا عبر الزمن أنا الآن جالس على مكتبي واعن بذاتي وأشعر بوجودي أنا في هذه اللحظة محصلة مدخلاتي الحسية عيني تلتقط الصور ودماغي يعالج الأحجام والأشكال والألوان والعمق جلدي يلتقط حرارة الغرفة والضغط الحساسات العميقة براوبريوسي الترس داخل عضلاتي وأوتاري تلتقط موضع جسمي وأطرافه أذني تلتقط الأصوات كل تلك الإحساسات تعالج فيزيائياً بصفة مستقلة يضاف إليها تجربة ذاتية أو كوالية وأيضاً محصلة المعلومات التي تخزنها ذاكرتي تتمثل أساساً في المعلومات المتعلقة بالإحساسات التي يعالجها دماغي الآن فمثلاً لو سمعت الآن أغنية البداية لكارتون ريمي سيستحضر دماغي ذكريات الطفولة وسأشعر بكوالية وجدانية تتمثل في حنين الماضي. الأمراض العقلية ذات التمرير الجيني. بما أن الدماغ هو مركز التحكم في الجسم، ونحن نعرف أن أجسادنا، بما في ذلك أدمغتنا طبعا، هي تمرير جيني من والدينا وأسلافنا، فهل هنالك أمراض يتم تمريرها عبر الجينات تصيب الدماغ؟ لن أطيل في هذا الجزء وسأكتفي بعرض مبسط. الطرح السائد حالياً هو أن الاضطرابات العقلية تنشأ من عوامل بيئية في وجود استعداد جيني عملياً من الصعب عزل توأمين حقيقيين نعرف أنهما يحملان جيناً يتعلق باضطراب المزاج مثلاً نعزل كل واحد منهما في بيئة معينة ثم نتتبع تطور حالتهما رغم ذلك فإن جل الدراسات الإحصائية تخلص إلى أن اضطرابات المزاج وعلى رأسها الاكتئاب والاضطرابات الشخصية وعلى رأسها الفصام هي اضطرابات ذات تمرير جيني إذا كان أحد أفراد العائلة مصابا بالفصام فإن نسبة إصابة أحد الإخوة تبلغ 50% ليست كل الاضطرابات تمرر جينيا من الوالدين إلى الأبناء فقد يحدث بعضها خلال تكون الجنين ويكون حاملا لها لوحده هذا إذا لم تحدث الطفرة في الجينات الجنسية وهنا يصبح ناقلاً لها. الموضوعية والذاتية هل يستقيم هذا التصنيف؟ من الأبواب المهمة في موضوع الوعي والإدراك ما يتعلق بالتصنيف الذي درجنا على استخدامه نحو القضايا، إذ نصنفها إلى قضايا موضوعية وقضايا ذاتية. القضايا الموضوعية Objective هي تلك القضايا التي نستند في الحكم عليها إلى بيانات واقعية وبتعبير آخر هي قضايا نتفق كلنا في تقييمها بينما القضايا الذاتية هي تلك القضايا التي ترتكز على التفسير الشخصي وبالتالي نختلف في تقييمها لنتوسع في الموضوع بأمثلة حتى يتسنى لنا فهمه يمكن استقصاء التقييمات الموضوعية والذاتية كما يلي: المثال الأول، الجملة: غابة بوشاوي أجمل من غابة شريعة، هي جملة نعتبرها نابعة مما نسميه العاطفة، مقارنة مع الجملة: غابة بوشاوي أصغر من غابة شريعة. ما نسميه تقييمًا موضوعيًا: غابة بوشاوي أصغر من غابة شريعة، هو فقط تقييم بسيط مكون من عنصر واحد: المساحة مقارنة بما نسميه تقييماً ذاتياً، غابة بوشاوي أجمل من غابة شريعة فهو تقييم لا يعني أنه تقييم ينبع من عالم علوي أو عالم آخر وإنما ينبع من تجارب عديدة مر عليها الشخص مثلاً لون أشجار الغابة ونسبة رطوبتها وربما حادث ما داخل الغابة يعني في الأخير هي مجموعة ضخمة من المكونات أو التقييمات الموضوعية مخزنة في الذاكرة يتم استدعائها بصورة سريعة جدا المثال الثاني الجملة ابن الروندي مجروح على يده نعتبرها جملة موضوعية لأننا يمكن أن نعين الجرح ونقيس أبعاده وبالتالي تقييم الجرح أما الجملة ابن الروندي يتألم في يده نعتبرها جملة ذاتية لأنها تخص تجربة شخصية داخلية لا يشعر بها شخص آخر وبالتالي لا يمكننا تقييمها في الحقيقة هذا كان من الماضي وهو خطأ ما دلنا قادرين على قياس حجم النشاط الدماغي المرافق لإحساس الألم من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي وربما بعض التحاليل المخبرية للدم مستقبلاً والتي تعطينا تقييماً دقيقاً للألم أو جهاز لقياس النشاط الكهربائي المرتبط بعمل الخلايا المسؤولة عن الألم يجب أن نتذكر هنا أن التجربة الذاتية خاصية ذهنية عنصرية مرافقة للمادة حضوراً ومستقلة جوهراً وبالتالي فإن النشاط الذهني مرافق للنشاط الفيزيائي ولا يتعلق به كما رأينا في مناقشة الزومبي الفلسفي إذا قضية الموضوعية والذاتية هي وهم فقط، نقع فيه لغياب المعلومة البسيطة الجاهزة، فالقضايا الذاتية هي في الأخير تركيب لعدة قضايا موضوعية، وكما أن استقبال المعلومات قد يكون بطريقة لاواعية، فإن بعض القرارات المتخذة قد تأتي بصورة لاواعية أيضاً، وهو ما نسميه الحدس فهو نوع من المعالجة الضمنية، أو كما يحدث في القرارات الانفعالية أيضاً وما نسميه باللاوعي، ما هو إلا دوائر دماغية مستقلة عن دوائر الذات مسألة الإرادة هل هي حرة أم مقيدة؟ الجميع يعلم أن هذه المسألة أسالت الحبر الكثير قديماً وحديثاً لكن لنحاول تفكيكها هل تريد عصيراً؟ أم شاياً؟ قد تبدو لك الإجابة واضحة ثابتة أريد شايا ربما لأنك تناولت العصير صباحا وتريد الآن وهو وقت المساء تناول الشاي لكن أنت تشعر أنك تملك كامل الحرية في الاختيار فقد يبدو لك أن تتناول العصير أيضا في المساء ومن يمنعك من ذلك؟ دعنا نفهم كيف يعمل الدماغ عندما تطرح على الدماغ قضية ما أي قضية يقوم في أجزاء من الثانية باستدعاء أكبر قدر من المعلومات التي يختزنها والمتعلقة بالقضية طبعاً وفي مثالنا الاختيار بين العصير والشاي يستدعي الدماغ المعلومة متى آخر مرة تناول فيها العصير ومتى آخر مرة تناول فيها الشاي ذوق العصير وذوق الشاي من قام بإعدادهما؟ من أي نوعية؟ وطبعاً خلال أجزاء من الثانية يقوم بترتيب المعلومات حسب الأهمية والأهمية هنا تتعلق بالموضوع فلو كان الشاي مثلاً محرماً في ثقافته فسيقوم مباشرةً بإقصاء الخيار ومن ثم يصل الدماغ إلى نتيجة نهائية أريد العصير لنأخذ مثالاً أكثر دراماتيكية أمامك شخصين سين وعين أطلب منك أن تضرب أحدهما هكذا دون سبب ودون عواقب أو نتائج دماغك أولاً وقبل كل شيء سيقع في ورطة من سأضرب؟ سين؟ أم عين؟ قلت لك بدون سبب وعواقب أنت لن تناقش هنا السبب والنتائج، اضرب فقط حسناً، الدماغ هنا وكالمعتاد سيجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات درجة العلاقة الشخصية بينك وبين سين وعين؟ فلو كان سين أقرب إليك شخصياً فلن تتردد في ضربه على عكس عين القوة الجسدية لكل من سين وعين فلو كان سين أضعف من عين فقد تقرر ضربه وهكذا هكذا يعمل الدماغ يجمع البيانات، يحلل، ثم يقرر الدماغ هو مجموعة متشابكة ومعقدة من البوابات المنطقية مثل التي توجد في الحواسيب لنواصل في المثال السابق بتعقيد أكثر فأكثر ماذا لو تساوت كل المعلومات حول سين وعين؟ هل سيخرج الدماغ من ورطته؟ الجواب المختصر هو لا لا توجد هذه الحالة الدماغ سيعتصر كل ما لديه حتى ولو كان تحليل لون قميص سين وعين وهنا سيدخل قسم من الدماغ نسميه اللاوعي ليساهم في القرار فلو سبق أن تعرضت لاعتداء من طرف شخص كان يلبس قميصاً أزرقاً فسيقرر دماغك ضرب عين لأنه يلبس قميصاً أزرقاً. أما لو أصررت على أن هذه الحالة توجد حتماً، فسيكون جواب الجازم أنك ستقف في وضعية خلل النظام مشابهة لحالة توقف نظام تشغيل الكمبيوتر System Freezing). من الجدير بالذكر أن اختلالات النقل العصبي تسهم إلى حد كبير في ترجيح نتيجة على أخرى الأمر أشبه باختلالات انظمة التشغيل عند وجود ارتفاع لدرجة الحرارة في العتاد أو عند مرور تيار في الدارة وما إلى ذلك وهذه الاختلالات بدورها لها أسباب في الحقيقة إن تبسيط التعقيد هو الذي يسمح لنا بفهم الحالة تخيل أن شخصاً لم يرى في حياته طعاماً غير الخبز دماغه كله فيه معلومة واحدة الخبز بالطبع لو سألته ماذا ستأكل على الغذاء؟ سيجيب الخبز إذن المعلومة هي الفيصل داخل الدماغ هي لا شيء أو كل شيء لكن هل طرحت هذا السؤال؟ ماذا عن التوليدات العشوائية للدماغ؟ لو طرحت عليك السؤال؟ أعطني عدداً بين صفر ومئة فسيعمل دماغك للحظات وربما لأقل من ثانية ثم تقول مثلاً ثمانية وخمسين لكن من أين أتيت بهذا العدد العشوائي؟ لنلقي قبل ذلك نظرة على الحاسوب والهواتف منذ الأيام الأولى للغات البرمجة احتاج المبرمجون إلى توليد أعداد عشوائية لاستخدامها في تشفير البيانات ثم توسع استخدام الأعداد العشوائية ليدخل مجال برمجة الألعاب أين يتم استعمالها في توليد المشاهد والحركات لكن من أين يولد الحاسوب تلك الأعداد؟ أكيد ليس من لا شيء لدينا نوعان من مولدات الأعداد مولدات أعداد شبه عشوائية ومولدات أعداد عشوائية حقيقية مولدات الأعداد شبه عشوائية تستعمل فيها خوارزميات رياضية لكن تحتاج إلى رقم يولد العدد العشوائي انطلاقاً منه ويسمى البذرة وعادة ما يكون ساعة نظام التشغيل مولدات الأعداد العشوائية الحقيقية ترتكز على ظواهر طبيعية كالتحلي الإشعاعي وضوضاء الغلاف الجوي نعود إلى الدماغ لقد طرح علماء الأعصاب السؤال السابق وقاموا بالبحث فماذا وجدوا؟ باختصار، وجدوا آليتين تشبهان تماماً الآليتين السابقتين المستخدمة مع الحواسيب بحيث أن البعض وجد أن لكل شخص انماطا دماغيه معينة لتوليد الأعداد العشوائية وهو ما يكافئ الخوارزميات في حين، وجد البعض أن توليد الأرقام العشوائية يتعلق بما سمي ضوضاء الدماغ وسأترك روابط للاطلاع على مختلف هذه الدرسات إن الإسقاط المباشر لما سبق هو أن قراراتنا وتصرفاتنا تسير وفق منطق حتمي وهو ما يعني أنه لو تمكنا من معرفة جميع المقادير الفيزيائية للدماغ في لحظة معينة فسنتنبأ بالفكرة أو التصرف الذي يحمله لكن ألا توجد ظواهر فيزيائية قد ينتج عنها سلوكيات أو قرارات غير متوقعة؟ الجواب هو لا هنا نقف عند تفسير الفيزيائيين للكون منذ بدا الانسان في التعامل رياضيا مع الواقع كانت الصيغ والقوانين التي يضعها توافق واقعه المحسوس وسميت هذه الفيزياء بالفيزياء الكلاسيكيه لكن مع بدايه القرن العشرين ظهرت صيغ رياضيه متناسقه تصف العالم تحت الذري لكن لا توافق واقعه المحسوس سميت فيزياء الكم وجزء منها كان ظواهراً تم تأكيدها مخبرياً كازدواجية سلوك الإلكترون جسيم، موجة وهنا ظهر السؤال ما هو الواقع أصلاً؟ هل هو الموجود بغض النظر عن معقوليته؟ هل هو المعقول بغض النظر عن وجوده؟ يترتب عن فهمنا ذلك التقرير ما إذا كان الكون يسير وفق منطق حتمي أم غير حتمي؟ رغم مرور قرن تقريباً على إثارة السؤال، يبقى الجواب معلقاً. قناعتي هي أن الكون مغلق سببياً، وبالتالي فكل شيء داخله يسير وفق منطق حتمي. أعود إلى السؤال، هل توجد ظواهر فيزيائية قد ينتج عنها سلوكيات أو قرارات غير متوقعة؟ طبعاً، يتوجب النظر في فيزياء الكم. من بين أهم الظواهر التي تندرج ضمن دراسة فيزياء الكم ظاهرة النفق الكمي وظاهرة التفكك الإشعاعي النفق الكمي هو ظاهرة تتمثل في انتقال جسيم من مكان إلى مكان آخر بحيث أن طاقته لا تسمح له بالانتقال إلا أن ذلك يحدث أما التفكك الإشعاعي فهو عملية تفكك عنصر إلى عنصر آخر مع انطلاق جسيمات وهي نفسها تتعلق بالنفق الكمي هاتين الظاهرتين وفق التعريف الفيزيائي هما ظاهرتان لا تتعلقان بعوامل أخرى الضغط، الحرارة، أي أنهما تلقائيتان ومستقلتان عن أي سبب ولا يمكن توقعهما علاقة هاتين الظاهرتين بالبيولوجيا لا زالت قيد الدراسة وسأعطي لمحة سريعة عن ذلك. نعلم أن الطفرات الجينية والتي هي مسؤولة عن ظهور صفات جديدة للكائن تحدث بفعل عوامل كيميائية، مواد كيميائية، أو فيزيائية، الأشعة فوق البنفسجية مثلاً. لكن هنالك بعض الطفرات، والتي لا تزال تسمى عشوائية، تحدث بصفة غير متوقعة. تقترح بعض الدراسات أن هذه الطفرات تحدث وفق خاصية النفق الكمي للبروتون. حيث أن سلسلتي الحمض النووي أن ترتبطان بروابط هيدروجينية ويحدث أن ينتقل بروتون من مكان إلى آخر وفق هذه الخاصية محدثاً تغيراً في ترابط السلسلتين أما العناصر التي يطرأ عليها التفكك الإشعاعي فهي عديدة نخص بالذكر تلك التي تتفاعل مع الجسم أن بالخصوص منها الردون الذي يتم استنشاقه مع الهواء أو البوتاسيوم المشع الذي يمكن أن يدخل ضمن الغذاء. تفكك تلك العناصر ينتج عنه إطلاق جسيمات هي نفسها يمكن أن تحدث طفرات معينة. لنفترض أن بروتوناً من بروتونات الدماغ تصرف وفق خاصية النفق الكمي، مما أدى إلى تثبيط أو تحفيز تفاعل معين، وبدوره هذا أدى إلى التعبير عن معلومة معينة، وبالتالي أدى إلى تصرف معين قام به الشخص. هل تصرف البروتون كان عشوائياً تماماً لا يمكن التنبؤ به؟ هل تصرف ضمن إطار حتمي؟ القضية محل جدل. وأنا لست متخصصاً في الفيزياء حتى أدلي بدلوي لكن دلوي الذي أدلي به هو من ناحية فلسفية سبق أن ذكرتها وهو أن الكون مغلق سببياً ومعنى هذا الكلام أن كل ما يحصل داخل الكون مترابط بينه ولا وجود لعشوائية نعم يوجد تعقيد؟ وتوجد فوضى، لكنها لا تخرج عن مبدأ السببية. الدافع إلى هذا الاعتقاد هو أن القول بوجود عشوائية في الكون تنفي عنه صفة قابلية الدراسة والبحث فيه من جهة، ومن جهة أخرى الاعتقاد بالعشوائية أمر خطير، إذ يمنح التبرير لأفعال البشر باعتبارها ساقطة عن إرادته. قد يقول قائل أن الحتمية أيضاً تبرر لأفعال البشر، باعتباري أن أي سلوك سيكون تحصيلاً للتفاعلات الفيزيوكيميائيه أي أننا سنقول أن ذلك الشخص فعل الأمر مرغماً عليه. أقول هنا مربط الفرص لأن تنبؤ السلوك يجعلنا قادرين على تعديله، وأرجو أن أخصص حلقة للتفصيل في العلاقة بين التصورات الدينية والقانونية للإرادة والأفعال، وإمكانية تقويمها والجزاء المترتب عنها، يبقى الكلام السابق افتراضات وضعها الباحثون لتفسير حدوث بعض الطفرات في الحقيقة السببية مفهوم يرتبط بالزمن لأن السبب يسبق الأثر بديهيا والاتجاه الحالي في الفيزياء هو نحو الاعتقاد أن الزمن ليس كائنا متصلا يدق في أرجاء الكون، فهو أيضا مقدار كمي وبالتالي فهو وهم يصنعه العقل وإذا كان الأمر كذلك فلا وجود للسبب والأثر على أرض الواقع وإنما هو عمل دماغي ولعل أول من تنبه إلى ذلك هو يوم وسماها انطباعا عقليا والذات كما رأينا في المعادلة سابقا لا توجد إلا في لحظة فقط هي الحاضر فهي من قبيل الكم أيضا كما أن السببية قد ترتبط بالتوقع إذ أن تكرار نفس السبب ينتج عنه نفس الأثر ومن ذلك ندرك أن هذا المفهوم هو مفهوم يصنعه الدماغ في مجمله. الجدير بالذكر أن المشكلة الأساسية في فيزياء الكم هو ما يعرف بمشكلة القياس. أين تتأثر نتائج التجربة بمجرد رصدها؟ وقبل القياس، كل ما تخبرنا به رياضيات فيزياء الكم هو احتمالات للشيء المراد قياسه كموضعه أو سرعته. هنا استرجع جدلا دار بين نيلز بور وأينشتاين. بور قال ان جل ما تستطيع الداله الموجيه وصفه هو احتمال ان يكون الجسيم في موضع او في اخر فاجابه اينشتاين هذا جيد لكن في مرحله ما يتوجب ان يصبح الاحتمال يقينا فاينشتاين كان يعتقد اعتقادا جازما ان الكون يسير وفق منطق حتمي النقاط الاساسيه الوعي هو محصله نشاط دماغي المادة تملك خواص فيزيائية كالكتلة والشحنة وخواص ذهنية تسمى كواليا تتعلق بالتجربة الذاتية الكواليا هي خصائص عنصرية للمادة تنقسم مشكلة الوعي إلى مشكلتين مشكلة سهلة ومشكلة صعبة المشكلة الصعبة لا تزال عصية على الفهم الإمكانية المنطقية للزومبي الفلسفي تضع التفسير الفيزيائي البحث للوعي غير كافي إمكانية وجود كواليا في الطبيعة لا يتوصل إليها البشر أكواليا لا تلعب أي دور سببي في الوعي وإنما هي ظاهرة جانبية مصاحبة تحتاج الحواس إلى تحفيز لكي تختبر كواليا معينة مثلاً المولود بدون عينين لن يختبر الوجود المرئي الذات في لحظة معينة هي حصيلة كل من المدخلات الحسية في تلك اللحظة وما يحمله الفرد في ذاكرته لا يمكن تحديد نقطة معينة لبروز الوعي سواء عند الشخص كفرد أو عند الكائنات عموماً مثلما أنه لا يمكن تحديد نقطة لبروز الحياة فهي درجات ذات حدود متداخلة أختم بهذا السؤال بماذا يتميز البشر اذا إذا كان الوعي بتعريفه الذي رأيناه في البداية حاضراً عند الحيوانات بدرجات متفاوتة وإذا كان محتملاً جداً أن التجربة الذاتية أو الكواليا موجودة عند أغلب الحيوانات وإذا كانت حالة اليقظة والانتباه تتصف بها مخلوقات عديدة حتى التعرف على الذات في المرأة رأينا أن بعض الحيوانات تملك هذه القدرة فما الذي يميزنا نحن البشر؟ لا شك أننا نتميز بشيئين اثنين قدرة عالية على التعبير وأهمها اللغة وقدرة عالية على التخطيط والنمذجة وخاصة النمذجة المستقبل إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أنكم قد أخذتم نظرة شاملة وواضحة عن وعي نلتقي في فيديوهات أخرى السلام عليكم